أنا أمي البنين ودهري ذهبني حقه له صحت يا حسين يا ابني أنا أمي البنين ودهري ذهبني حقه له صحت يا حسين يا ابني واجد الاربعه يهون ويحسيني سيباني وسهرت الليالي وعلقت شمعه وجودي وحتى ربيت البنين الاربعه لبيهم سعودي معاهده وقصد برباهم اوفي للزهره يا عهودي بدمهم تراني تبرعيت أولى الزهرة والعهد اصدقيت وظنيت بحسين اسلاميت وظنيت بحسين اسلاميت وبحياه حسين زودي وبحياه حسين زودي فقد الأربع معهد بيتي، لو بحسين ملزوم ما فعقد الاربعة ماهي ذنبيتي لو بيحسن من زوما ثنيتي وشلون اصبر شلون ويحسيني أن يسيباني أنا امي البنين ودهري ذبني حق له صحيحتي يا حسين يا ابني